بہت اتنا میرے پہ تو اگر ہم حضرت نیوٹرل ہو جانا تھا کہ حضرت علی کے ہم نے ساتھی ہونا تھا تو حضرت علی کے ساتھی ہونا تھا تو حضرت ماننی تھی حضرت علی نے آپ کی ڈیوٹی لگانی تھی نا منڈو پھر سی میں کہنا گل نہیں مننی بالکل سمپل بات ہے جو ہم نے کی ہے اس میں کون سی غلط بات ہے ویسے تو آپ کہتے ہیں میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو کبھی قدموں سے لپٹتا تو کبھی تیری وہ چھڑی ہوتا تو تیری میں جوتی ہوتا تو میں مدینے کی زرے ہوتا اور فلانا ہوتا اگے بھی ٹورونا کچھ کرنا کچھ بھی نہیں سی خالی ناری باہر سنجھے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہی ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے سمپل فارمولہ لیکن یہ بات چبھی اس لیے ان کو وہ کہتے ہیں اس کا دماغ کدھر کی کیا ہے یہ بات ان کو چبھی ہے ادروائز تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آج بھی آپ کسی دوبندی والے سے پوچھ لیں کہ حضرت علی ہاکے ہاں جی ہاک پہ تھے ہاک کا ساتھ دینا چاہیے جی کہنا چاہیے پھر اسے اگلا سوال کریں کہ حضرت علی کے زمانے میں اگر ہوتے تو آپ کس کی بات کرتے کہتے جی کرتے اور حضرت علی حکم دیتے کہ یہ میرے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھاؤ تو تم کیا کہتے ہیں میں نے تمہاری بات نہیں ماننی تو بہت ٹوٹ جاتی جہلیت کی موت آپ مرتے یہی ہونا تھا نا تو انہوں نے کیا کہنا تھا ہاں جی بالکل اٹھاتے تو تلوار صرف خوارج پہ تو نہیں حضرت علی نے اٹھائی ہے اہل شام پہ بھی اٹھائی ہے اہل صفین پہ اہل جمل کے اوپر اس میں غلط بات کون سی ہو گئی ہے نہیں نہیں آپ کیسے بھئی ہم نے کہا ہم اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں تو ہم خود صاف بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو تو ہم یہ کہیں گے جب دو صحابہ آپ اس میں لٹ پڑیں تو آپ تو نہیں بول سکتے تو ایک صحابی انجینئر کو ایک چودویں صدی کا مولوی کیسے بوٹ سکتا ہے نیچرل بات ہے آپ کی ڈاکٹرین میں اور مزے کی بات کہ سیم الفاظ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بھی ثابت ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بگز رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو ان کے ساتھ مل کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال کرتے جی تو نبی اسلام نے جو کہا میرے اہل البعید کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے میں نے وہ پچھلے دنوں اس کی اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے تب یہ صاف کر دی ان کی صحیح مسلم 7035 آف کیمرہ جواب دے نہیں جی میں نے آف کیمرہ وہی کہنا ہے جو ان کہنا ہے منافقین کے نام جب حضرت ازیفہ ابن جمان کو بتائے گئے تو امار ابن یاسر کو بھی وہ نام نہیں پتا تھے تو جو نام امار ابن یاسر کو نہیں پتا وہ نام میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں تو رازدار رسول تھے نا ازیفہ ابن جمان ان کو بتائے گئے اور دوسرا یہ بھی یاد رکھے اگر کسی شخص کی موت دوبیلہ پھوڑے سے ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منافق ہے ہاں ان منافقین کے بارے میں آیا کہ ان کی موت دوبیلہ پھوڑے سے ہوگی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ نہیں ہے کہ جسے بھی دوبہرا پھوڑا نکلے وہ منافق ہے اس کو یوں سمجھے نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں خوارج کی نشانی بتائی کہ وہ سر منڈائیں گے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو سر منڈائے وہ خوارجی ہو جائے گا نہیں مولا علی بھی منڈواتے تھے ابو اد میں حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم سن دودھ کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس کا غسل میں کوئی بال بھی خشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور سر کے بال منڈوا دیے مولا علی کی محبت کی وجہ سے ہم خوارج سے نفرت رکھتے ہیں لیکن جہاں تک سر منڈانے کا سوال ہے وہ مولا علی بھی منڈوا رہے ہیں اور خارجی بھی لیکن یہ نشانی خوارج کی جو بیان کی اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ جو بھی سر منڈائے گا اس کو خارجی کہہ دیا جائے گا جس بھی دبائلہ پھوڑا نکلے ضروری نہیں وہ ہو منافق ہوگا ہے اپنی جوان کو نبی اسلام نے فرمایا تھا جب فتنے ہوں گے تو آپ مسلمانوں کی جماعت یا امیر سے چمٹ جانا جی جی بالکل یہی ہے نا جی اور حضرت اضیفہ نے یہی نصیحت محمد بن ازیفہ اپنے بیٹے کو کی تھی انہوں نے تو ساتھ یہ کہا تھا کہ جس طرف حضرت علی ہوں ان کے ساتھ ہونا تو فطروں کے دور میں جب امیر موجود ہو بالکل جب, جب خلفہ راشدین امیر کے طور پہ موجود تھے ہم یہی کہتے ہیں یہ کہ حدیث اسپیسیفکلی ان کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ جب خلیفہ راشد موجود ہے تو انہیں اپنے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد یا پارٹی جتھ الادہ نہیں بنانا چاہیے تھا مولا علی کی بات کرنی چاہیے تھی اسی لیے مولا علی نے ان کے اوپر جنگیں مسلط کی بلکہ وہ جنگیں تو حضرت علی پہ انہوں نے مسلط کی کیونکہ وجہ وہ بنے حضرت علی نے تو قرآن کا حکم پورا کیا ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا کو گروہ بغاوت کرے تو اس کے خلاف کتال کرو جی صحیح مسلم حدیث کی بات ہو اور کوئی اور سار اٹھائے اسے قتل اب یہ چیز یزید کے مقابلے پہ حسین پہ اس لیے نہیں لگتی کہ ہم یزید کی بیعت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے اس کی بیعت تو تلوار کے زور پہ لی گئی ہے جبکہ حضرت علی کی بیعت کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہے حضرت علی کو انہی صحابہ نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابوبکر عمر عثمان کو چنا اور پھر جو بخاری میں تفصیلی حدیث ہے 3700 نمبر جس میں حضرت عمر نے چھ رکنی کمیٹی بنائی تھی علی عثمان طلحا زبیر عبد الرحمن اور سعد ابن ابی وقاص اور کہا ان میں سے ایک کو خلیفہ چن لینا اور اس میں سے بھی حضرت زبیر نے اپنا ووٹ حضرت علی کے حق میں ڈال دیا حضرت طلحہ نے اپنا ووٹ حضرت عثمان کے حق میں ڈال دیا حضرت صادب نے بھی وکاس نے اپنا ووٹ حضرت عبد المانوین اوف کے حق میں ڈال دیا وہ چھ رکنی کمیٹی صحیح بخاری میں آتا ہے پھر تین رکنی رہ گئی اور ان میں سے بھی عبد المانوین اوف نے کہا کہ مجھے تو اس معاملے میں نہیں میں پہلے دو خلفاء کے ساتھ بھی وزیر تھا تم میں سے بھی جو خلیفہ بنے میں اس کے ساتھ وزیر رہوں گا پھر پیچھے حضرت علی عثمان رہ گئے اور عبد المان بین اوف مان گئے جج اور دونوں نے کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے تو عبد المان بین اوف ردی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جب میں فیصلہ کروں گا پھر انکار کی گنجائش نہیں ہوگی انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا پہلے تو میں تمہیں والنٹیئرلی کہتا ہوں تم دونوں میں سے ایک خود بخود سٹیپ ڈاؤن ہو جائے تو دوسرے کو ہم خلیفہ چن لیتے ہیں تو عضر الثمان نے کہا کہ نہ میں ہوں گا حضرت علی نے کہا میں بھی نہیں ہوں گا اور یہ کوئی لالچ نہیں تھی وہ یہ سمجھتے تھے دونوں کہ ہم مسلمانوں کی خدمت انہوں نے اپنی کو ذاتیات تو نہیں کرنی تھی یا جن کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہو انہیں کیا تکلیف ہے حضرت یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے انہوں نے بادشاہ وقت کو کہا تھا کہ مجھے وزیر خوراک لگائیں میں امین بھی ہوں اور اس معاملے کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہوں تو آپ یہ کہیں گے حضرت یوسف لالچی تھے نہیں وہ سمجھتے تھے کہ میں اس کام کو بہتر چلا سکتا ہوں جس طرح ہم نے سمجھا کہ ہم دین کا کام صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے لیے کسی مسجد میں کسی فرقہ کو جوائن کرنے کی کسی مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے یوٹیوب پر ڈالیں گے رسول اللہ کی امت انشاءاللہ سنے گی اور رسول اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تو پھر حضرت عبد الرحمان بن اوف نے انٹرویوز لینے شروع کیے لوگوں میں دیکھا کہ رائے عامہ کیا ہے ڈیموکریسی وہی بات میجورٹی کس کے ساتھ ہے میجارٹی کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ چونا جائے اس کی ریزن صرف ایک تھی کہ حضرت عمر کا دور بہت ڈسپلنڈ اور سخت تھا اور حضرت علی کی طبیعت کا بھی انہیں پتا تھا کہ یہ ایک اور عمر ہم پہ مسلط ہو جائیں گے تو انسانی یہ سختی تو برداشت نہیں کرتی تو انہوں نے کہا اگر دو بندے ہیں تو یہ سیف سائیڈ ہے کہ حضرت عثمان نرم دل ہیں پھر ان کی ایج بھی سیونٹی ٹو اس وقت آلموسٹ ہو چکی تھی سیونٹی کے قریب تھے سیونٹی پلس تھے تو عبدالرحمان بین اوف نے پھر بھی مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان کو سائڈ پہ لے کے گئے اور کہا کہ مجھے بتاؤ اگر میں علی کو خلیفہ نامنیٹ کر دوں تو کیا تم اس کی بیعت کرو گے حضرت عثمان نے کہاں کروں گا کیونکہ جج مانا ہے تو ٹھیک ہے تمہارا رائٹ ہے لے پیپر میں بھی ڈالا ہے اور یہ پوری سٹوری کو میں نے تین چار لائنوں میں نے کہا کہ لوگ عزرت کے برابر کسی اور کو اس وقت نہیں سمجھ رہے تو میں حضرت عثمان کو خلیفہ چنتو اور خلیفہ چننے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کی تھوڑی دیر پہلے تو وہ جج تھے اس کے بعدارہ خلیفہ وقت کی بیعت بھی کرنی تھی اور سب سے پہلے بیعت حضرت علی نے کی حضرت ابو بکر کی بیعت میں وہ ایشو ہوا تھا 6 مہینے والا بخاری مسلم میں آتا ہے لیکن یہاں کوئی ایشو نہیں ہوا حضرت علی نے بیعت کر لی تو پھر تو اب مجھے بتائیں یہ دو بندے جب بچ گئے تھے ان میں سے جب ایک شہید ہو گیا اس کے بعد پھر رائٹ کس کا تھامر میں کہ وہ خلافا سنبھالتا تو یہ کہنا کہ جی حضرت علی کو ان لوگوں نے خلیفہ چنا جو ان میں سے کچھ لوگ قاتلی نے عثمان بھی تھے جی ایسے لوگ بھی تھے اس لیے ایک ہی بندہ تھا جس کے اوپر حضرت عثمان کے مخالفین بھی کہتے تھے کہ یہ بندہ اپرائٹ ہے اور حضرت علی کے ہامی بھی انہیں کو اپرائٹ سمجھتے تھے اس میں حضرت علی کی کون سی ایسی برائی والا معاملہ ہو گیا آج اگر جسٹس فائض عیسیٰ کی تعریف عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف کیس میں نے نہیں مجھ سے کسی نے بنوایا تھا ٹانٹ کریں گے تو حضرت علی کو اگر اپ رائٹ ان کے حامی اس وقت مانتے تھے اور مخالفین بھی کہتے تھے کہ ہاں یہ بندہ ہے اور اس سے بڑھ کر وہ چھ رکنی کمیٹی میں آخر میں دو بندوں میں وہی ایک بچے ہوئے تھے تو میرے خیال میں تو ضرورت بھی نہیں تھی مشورے کی لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں حضرت علی کی لائت اور یہاں میں ایک اور پوائنٹ کلیئر کر دوں بعض لوگوں نے, جی نے باندھ دی ہے میرے خلاف نے یار مجھے بتائیں دنیا کے کس قانون میں جج پارٹی ہوتا ہے جج پارٹی ہوتا ہے ابد مینوف جج تھے عبد الرحمان بن اوف کا حضرت عثمان کی بیعت کرنا پہلے بندے کی بیعت نہیں تھی کیونکہ وہ تو فیصلہ سنانے والے تھے پارٹی کون تھا حضرت علی کو خلیفہ بنانے والے اور حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے والے یہ دو پارٹیاں تھیں تو سب سے پہلے بیعت پھر حضرت علی کی بنتی ہے اور حضرت علی کا بیعت کرنا یہ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تاکہ کوئی غالی رافضی اعتراض نہ حضرت عثمان کی خلافت کے اوپر کہ حضرت علی نے اس کو ایکسیپٹ کیا سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا اب اس طرف اس کے باوجود کہ آپ سب سے زیادہ حقدار تھے حضرت عثمان کے بعد اور حضرت عثمان کی بھی للہ دیکھیں صحیح بخاری میں آتا ہے جس سال انہوں نے آخری حج کیا جس کے بعد وہ شہید ہوئے ہیں حضرت عثمان کی نقصیر پھوٹ پڑی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے اور طبیبوں نے آپ کو کہا کہ آپ, آپ بچیں گے نہیں تو اس وقت کئی لوگوں نے زور لگایا کہ آپ آپنا, اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیں حضرت عثمان نے کہا نہیں یہ کام میں نہیں کروں گا اگر حضرت عثمان کے دماغ میں کوئی فطور ہوتا ناوز باللہ تو اس وقت کسی کو اپنے جگہ خلیفہ نامینیٹ کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا انہیں پتا تھا کہ یار یہ تو بات غلط ہے یہ تو ملوکیت والا معاملہ ہے. تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی کی بیعت ہوئی ہے تو آپ دیکھیں حضرت علی کے لیے کوئی ووٹنگ کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ حضرت عمر کی کمیٹی میں سے ایک بندہ بچا ہوا تھا مجھے بتائیں حضرت عمر اگر قبر سے نکل آئے حضرت عثمان کے زمانے میں اور انہوں نے بتایا جائے کہ آپ کے بعد یہ چھے رکنی کمیٹی دو میں رہ گئی تھی ان میں سے یہ تیسرا تو وہ کہیں گے چوتھا تو پھر یہی ہونا چاہیے اور تو کوئی نہیں بچا کیونکہ وہ تین تو دست بردار ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی حضرت علی مسجد نبی میں آئے حضرت علی جیسی بات کسی خلیفہ کی نہیں ہوئی ہے بند کمروں میں نہیں ہوئی بات چند لوگوں نے نہیں چنا حضرت علی نے مسجد نبی میں آگے خطبہ دیا انہوں نے کہا یہ خلافت کا بوجھ میرے اوپر ڈال رہے ہیں یعنی میری زبان میں آپ سمجھیں کہ کام تھے وگاڑ بیٹھے نے بنو میتھ گورنر ان میرے گاٹے فٹ کر لگے تھے میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اس بار کو اٹھاؤں تم تلحا زبیر ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لو کی عبد المانوف تو فوت ہو چکے تھے حضرت عثمان کے دور میں ساد ابن ابی وکاس ویسی کو انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے وہی وہ ایک اس کمیٹی میں سے تھے یا سعید ابن زید تھے ان کو تو حضرت عمر نے بھی کمیٹی میں شامل نہیں کیا اشرم و میں سے کیونکہ وہ بہنوئی تھے عزرت عمر کے ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو میں تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر رہا ہوں میں اس کے ساتھ بھی وزیر رہوں گا لوگوں نے کہا نہیں حضرت خود حضرت طلح زبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیول کا اس وقت کوئی ہے نہیں ہے کہ جو امت کو سنبھال سکے کیونکہ جو مخالفین ہیں نا حضرت عثمان کے وہ بھی آپ کے علاوہ کسی کے اوپر راضی نہیں ہوں گے اندازہ کریں ان دنوں میں الموتا امام مالک میں مصنف عبدالرضاق میں ملتا ہے جب عید کی نماز کا وقت آیا تو حضرت علی عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو حضرت عثمان کو تو نہیں وہ نکلنے دیتے تھے مسجد میں بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا حضرت علی کے پیچھے نماز وہ پڑھ لیتے تھے ظاہر حضرت علی کا ایک سٹیٹس بھی تھا نا اہل البعیت ہونے کی وجہ سے اور پھر وہ مخالفین بھی ان میں سے کئی صحابہ بھی تھے صحاب شجرہ بھی تھے بہرل جو ایکٹیویٹی ہوئی وہ تو غلط کی ہم تو اس میں حضرت عثمان کے ساتھ ہیں الحمد للہ حضرت علی نے اس وقت کہا کہ میں تینوں کے ساتھ رہوں چوتھے کے ساتھ بھی رہوں گا صاحب نے کہا نہیں حضرت آپ لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ کس بندے کو اپنے اوپر خلیفہ نامینیٹ کر رہے ہیں زیرو ٹالرنس یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ پاکستان کے سارے مدارس اور بورڈ انجینئر وندری مرزا کے حوالے کر دیے جائیں <laughs> پھر میں ان کی ڈگری چیک کروں گا اور بتاؤں گا کہ کون ڈگری کا اہل ہے کون نہیں جو قرآن و سنت کو مانتا ہی نہیں اس نے ڈگری لے کے کیا کرنا زیرو ٹالرنس حضرت علی نے ماں ایک جملہ بولا تھا جو تاریخ میں کوٹ کیا جاتا ہے انہوں نے کہا تھا یا عدل ہوگا یا گوشہ نشینی ہوگی اگر میں گوشہ نشین ہوں گا تو پھر تمہارے معاملات تم خود دیکھو لیکن اگر مجھے خلیفہ چنو گے پھر میں ادل سے کام لوں گا پھر میں گوشہ نشین نہیں ہوں گا ہاں پھر میں با اختیار وزیر اعظم ہوں گا پھر میں کسی کے اشاروں پہ کچھ نہیں کروں گا والی بات آج کی لینگویج میں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں خلیفہ کا مطلب پھر یہ ہے کہ پھر میرا ہر مانا جائے گا لوگوں نے کہا جی حضرت بالکل تو پھر پہلا جو تھا نا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے سارے گورنر معذور جن کی وجہ سے یہ ریا خلیفہ راشد کے خلاف ہو گئی جس میں خلیفہ راشد کا قصور نہیں تھا ان گورنروں کا قصور تھا اور ہو گئے سارے معذول سوائے معاوی ابن ابی سفیان کے اسی لئے پھر حضرت علی نے جنگ سفین ان سے لڑی ان کی جگہ سال بن ہنیف کو گورنر شام بنا کے بھیجا تھا باقی سب کے سب معذول کیے اور بدری صحابہ کو سینئر صحابہ کو انہوں نے خلیفہ لگایا انسار کو جن کے بارے میں مخاری مسلم میں حدیث ہیں انسار میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی صبر کرنا یہاں تک کہ حوزے کوسر پہ آ کے مجھے ملنا ہاں حضرت علی نے انصاری صحابہ کو فرنٹ پہ لے کے آئے تو ظاہر ہے کہ مجھے بتائیں جو پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہاں حضرت علی اعظم ہو سکتے تھے یا ایک پرائم منسٹر آ کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر دے کہ کسی دو نمبر آدمی کو اس کی بڑی پوسٹ سے ہٹا دے تو اس وزیر اعظم کی اپنی کرسی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے کسی مافیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے اس کی اپنی کرسی اسٹیک پہ لگ جاتی ہے لیکن اس زمانے میں چونکہ بیت والا سلسلہ تھا وہاں تو پھر یہ نہیں تھا ہوتا سلسلہ حضرت علی پھر دنیا اور آخرت میں امام ہوتے تھے ان کے ہاں اسی لیے کسی نے چون چرانی کی چپ کر کے سب کے سب معذور ہو گئے ایک نے کی حضرت علی پھر پہنچ کے اس کو کچلنے کے لیے وہ تو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے وہ پوری تحکیم کا ایشو ہوا، وہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے ان اللہ کچھ دنوں میں ان اللہ اپلوڈ ہو جائے گی ہم نے اور جس طریقے سے انہوں نے کیا ورنہ تو کام تو ہو گیا تھا بالکشتر تو امیر شام کے خیموں تک پہنچ چکے تھے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا میرے بھائی وہ بات کہاں سے کہاں چلی تھی میں پتا نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا ہاں تو یہ خلیف وقت جب موجود ہوتا ہے نا اس وقت ہے ان جماعت مراد جماعت المسلمین کا امیر نہیں ہے اس سے مراد ہے مسلمانوں کی عمارت جس کے پاس بیت کے ساتھ ہو اس کے ساتھ ہے یہ پارٹیوں کے امیر اس سے مراد نہ جماعت اسلامی کا امیر ہے نہ تبلیغی جماعت کا امیر ہے نہ جماعت المسلمین کا امیر ہے نہ دعوت اسلامی کا امیر ہے نہ پی ٹی آئی کا امیر ہے نہ جے یو آئی ایف کا امیر ہے نہ نولی کا امیر ہے اس سے مراد ہے مسلمانوں کا اوور آل جو اس وقت خلافت اسٹیبلش نہیں اور پھر بھی اگر کسی کو آتی اور سمجھتا ہے کہ یہ لازمی ہے تو ان سے پوچھیں کہ جب واقعی سے امیر اور خلیفہ دنیا میں موجود تھا جن لوگوں نے ان کی بیعت نہیں کی ہے وہ جالیت کی موت نہیں مرے ٹائم کیا تک یہ جواب دینا اور واقعی یہاں جتنے جماعت المسلمین والے آئے ہیں نا وہ پھر میں نے میری کرامت مڑ کے تھے آنا ہی نہیں پتھر ہو جاؤ گے کہ منو حکم چاہیے امیر شام کے بارے میں کہ جنہیں واقعی خلیفہ وقت دی بیعت نہیں کی تو وہ جالیت کی موت نہیں مارا. اور اگر وہ نہیں مرے نا نہ, اوریجنل خلیفہ کی بیعت نہ کر کے جالی خلیفہ جالی امیر انہوں نے نہ مان کے کوئی جالی دی موت نہیں پہ دے جنہوں نے اوریجنل انہوں نہیں مریا ٹھیک ہے اور اس میں زور احمد فیضی صاحب کی بات ایڈ کروں گا انہوں نے بڑی پیاری بات کی خود بریلوی عالی میں انہوں نے بریلویوں کو پھکی دی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جو شیخ عبد القادر جلانی کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے, وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو ان کی بیت کا پٹا اتار دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے کیونکہ تمام اولیاء کی گردن پہ ان کا پاؤں ہے جو انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے وہ کسی دا گھوسیا میں بھی لکھی ہوئی ہے ہم تو نہیں مانتے انہوں نے کہا کہ جو عبد القادر جلانی کی بیعت نہ کرے ان کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے اس کو کہتے ہو کہ تمہاری گردن پہ خنزیر کا پاؤں اور تو مردود بار اور جو مولا علی کی بیعت نہ کرے الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائے وہی گردن اٹھے کس خنزیر کا پیر سورا تھا سور کوئی ہونا چاہیے کسی واپی کا پیر ہونا چاہیے فیضی صاحب میں نے آج جواب ڈونڈ لی ہے سور کا پیر ہوگا اس کی گردن پہ جو عبدالقادر جلانی کو پیر نہ مانے اور جو عبدالقادر جلانی کے پیروں کے پیروں سارے پیروں کا پیر مولا علی ہے جو اس کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ وابی کا پاؤں کیونکہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے اس سورہ نے سورہ نے <تصفح> <تصفح> کہنا ہونا بڑے ہمجھے اخلاص مجھو تو بڑے بڑے لوگ انگدامن و خیر پاؤ دیکھیں ہم الحمدللہ ٹائم ملنے دیکھیں جب بسلا کوئی قرآن میں حدیث میں موجود نہ ہو پھر بزرگوں کے اخوال سے ہی خز کرنا چاہیے نا ہاں تو کوئی قرآن دیس مجھے نہیں ملی تھی تو میں نے پھر خادم رضوی صاحب کہ فرامین سے لیا کہ ہاں سور سے کو بڑی چیز چاہیئے تھی تو نہیں مانتے یا ایک تسبیح میں پرویا ہوا جو ہے وہ ایک اتحاد بن چکا ہے ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل اے دیس جو بندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے تو تسبیح بھی جڑا وڈے اللہ دانا زیرہ ہاں ہاں ایک روز پیش کی جاتی ہے کہ میں میں سے یہ تو تو نے صرف رسول ایسی موجود ہیں لیکن باقی کتابوں میں ہے ایسی بات تو یہ کوئی غلط بات تو انہوں نے نہیں کی تھی. سیرت شیخین پہ چلنا تو ضروری نہیں تھا نا سیرت شیخین پہ چلتے تو اجتمتوں پہ بندی لگا دیتے تو حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ میں اس چیز کا پابند نہیں ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی اپنے زمانے میں عمل کرنا ہے یہ تو میرے جیسا ایک بندہ جو گناگار آدمی ہے آپ مجھے آگے کہنا کہ میں نے آپ کے اوپر نہیں چلنا میں نے قرآن و دیس کے مطابق چلنا ہے تو مجھے تو برا نہیں ماننا چاہیے قرآن سنت کو لے کے چلنا نا تو یہ ریزن نہیں تھی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ حضرت علی چونکہ ایک تھوڑے ہارڈ لائنر تھے تو اس وجہ سے لوگ ڈرتے تھے کہ جی شاید کچھ اور ہی نہ ہو جائے مسئلہ اگر یہی مسئلہ ہوتا تو چوتھے خلیفہ بھی نہ ان کو لوگ مننے دیتے یہ وجہ نہیں تھی وجہ وہی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور یہ غیر مسلم لکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ اگر حضرت عمر کے بعد حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا یہ غیر مسلموں نے اسلامک ہسٹری کے اوپر کامنٹس کیے ہوئے ٹھیک ہے تو بیسیکلی وجہ وہی تھی کہ وہ حضرت عمر والی سختی کو کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتے تھے